નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો પોરબંદર થી મકવાણા જાનકી આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આજે હું વિજ્ઞાન વિષયમાં વિજ્ઞાન મેથડમાં જે ટી છે તે દર્શાવું છું આ ટીએલએમ છે તે ધોરણ નવ વિજ્ઞાનના કાર્ય અને ઉર્જા પ્રકરણનું છે આ ટીએલએમ દ્વારા આપણે કાર્ય અને ઉર્જા કેવી રીતે કાર્ય થાય છે કેવી રીતે કોઈ વસ્તુ પર કાર્ય થાય છે કેવી રીતે કોઈ વસ્તુ કાર્ય કરે છે કાર્ય જે પદાર્થ પર થાય છે તેમાં શું ફેરફાર આવે છે તેના વિશે બતાવે છે તો આજે આપણે જોશું તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ કે આ ટેલમ બનાવવામાં કઈ કઈ વસ્તુ વાપરે યુઝ કરેલી છે તો સૌ પ્રથમ તો એક આ પાટીયું છે જેના પર વ્હાઈટ પેપર લગાવેલું છે હવે એના એક છેડા પર એક લાકડાનો ટુકડો લાકડાની પટ્ટી લગાવેલી છે તેમાં એક હૂક લગાવેલું છે અને તે હૂકને દોરા વડે આ ટ્રોલી છે જેના મેં વેસ્ટ જે રમકડાં હોય મતલબ કે જૂના એનો યુઝ કરેલો છે તો એનો એક છેડો એ ટ્રોલી છે અહીં આપણી આ ટ્રોલી તેની પાછળ બાંધેલો છે અને આગળના છેડા મારફતે આપણે આ ગરગડી ગરગડીમાંથી આ દોરો લગાવેલો છે ને દોરાના બીજા છેડે આ વજન રાખવા માટેનું પાત્ર છે આ છે તે વજનિયા અહીં મેં લીધેલા છે બે અને આ છે તે લાકડાનો ટુકડો છે હવે આ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે સમજીએ તો સૌ પ્રથમ આપણે આ બ્લોક છે તેને કોઈ નિશ્ચિત સ્થાન પર મૂકીએ છીએ ટ્રોલી છે તેને પાછળની તરફ રાખીએ છે અને હવે આ ગરગડીમાં આપણે એક વજન છે તે મૂકીએ છીએ આ સ્લેબ છે તે થોડો ખસશે આ જે ટુકડો છે લાકડાનો એ થોડો ખસશે હવે આપણે ફરીથી આ ક્રિયા કરીએ પરંતુ તેમાં વજન આપણે વધારે સ્લેબ છે સ્પીડ થી અંતર કાપ્યું મતલબ કે કોઈ વસ્તુ જયારે ગતિમાં આવે છે ત્યારે તે કાર્ય કરવા માટે સક્ષમ બને છે આ ટ્રોલી છે તે સ્થિર છે અહીંયા સ્થિતિ ઉર્જા રહેલી છે અને તે જ રીતે આ સ્લેબમાં પણ સ્થિતિ ઉર્જા રહેલી છે પણ જ્યારે આપણે આ વજન મૂકી અને કોઈ બળ આપશું ટ્રોલી છે તે સ્થાનાંતર પામશે મતલબ કે ટ્રોલી પર કાર્ય થયું આ કાર્ય છે ગતિમાં આવી અને ટ્રોલી છે તે ગતિમાં આવી અને આ સ્લેબ છે તેને તેની સાથે અથડાઈ અને આ સ્લેબને તેની સ્થિતિથી હટાવ્યું મતલબ કે ટ્રોલી દ્વારા આ લાકડાના ટુકડા પર સ્લેબ પર કાર્ય થયું અને આ સ્લેબનું થોડુંક સ્થાનાંતર થયું હવે જોઈએ છે કે આમાં કેટલું સ્થાનાંતર છે તો સ્લેબ છે તેને મૂળ સ્થાનેથી એટલું ખસેલું છે બરાબર આ ટ્રોલી વડે આ સ્લેબ પર કાર્ય થયું છે અને સ્લેબ છે તેણે ગતિ ઉર્જા પ્રાપ્ત કરેલી છે